السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله النهاردة هقولك على موضوع وحبة خطوات هنعملها مع بعض لو عملتها معايا واستمريت معايا لآخر الفيديو خليك تحس بالفرق في الكمبيوتر بتاعك وتحس بفرق إن انت طورت من الجهاز بتاعك بدرجة ميتين في المية من أداء الجهاز اللي انت بتشتغل بيه، الخطوات دي هنعملها مع بعضينا، امشي معايا خطوة خطوة في الفيديو، يلا بينا. اول حاجه هنيجي على سطح المكتب وندوس على كنترول شيفت سكييب وهنيجي على قائمه ستارت اب زي ما انتو شايفين التاسك مانجر وده الاختصار بدل ما ندوس الت كنترول delete هنفتح ستارت اب زي ما انتو شايفين كده وهنيجي على اي حاجه احنا مش بنحتاجها انها تستارت اب مع النسخه وقت الاقلاع هنعمل لها ديسيبل زي ما انتو شايفين كده في السكايب هنا انا عامل له ديسيبل وعمل انيبل. البرامج اللي انا مش محتاجها بعملها ديسيبل عشان ما تعملش اقلاعه مع النسخة وتبقى فيها مشكلة او تتقل على الجهاز والبروسيسور يحتاج ان هو يعمل لها معالجة وهو بيشغل النسخة فدي هتكون ضغطة على الجهاز وانت بتشتغل عليه طبعا البرامج اللي انا مش هحتاج ان هي تعمل ستارت اب مع النسخه فبعمل لها ديسيبل زي ما انتم شايفين كده وطبعا ده مش معناه ان انا بوقفها عن العمل انا لما بحتاجها بشغلها انما ما ان البروسيسور يشغلها ويعمل لها عمليه معالجه وقت ما انا بفتح الجهاز دايركت منه لنفسه فدي من ضمن الحاجات اللي بتريح البروسيسور وبتخلي الجهاز شغال معايا ستيبل وبصوره افضل ودي اول حاجة هنعملها باجي على كنترول بانل بفتح كنترول بانل واختار بشغل سيستم بعد كده بروح على ادفانسد سيستم سيتينج واختار ادفانسد وبجي على برفورمرس وادوس على سيتينج بتاعتها وبختار كاستم باجي على كل البرامج دي وبعمل لها. بخليها وتفتح وقت ما انا احتاجها. ودوس ابلاي ودوس اوكي. ودي الخطوة التانية. ونروح للخطوة اللي بعدها. الخطوه اللي بعد كده باجي اكتب وافتح قائمه ران وبكتب سيرفيسز دوت ام اس سي وبدوس اوكي بعد ما بدوس اوكي بتفتح قصادي زي ما انتم شايفين كده وبختار على الويندوز ابديت وبخليه بدل ما هو اوتوماتيكال بخليه manual خطوه اللي بعد كده نيجي على قائمه ستارت وندوس كليك يمين وبعد كده نختار سيتنج ومن سيتنج هنختار سيستم بعد سيستم هنيجي على نوتيفيكيشن ونعمل اوف ليها ونقفل النوتيفيكيشن خالص الخطوه اللي بعد كده نيجي على قائمه ستارت وندوس سيستم ونيجي على الاستورج ونعملها بتاعه الاستورج ساينس اوف زي ما احنا عاملينها كده الخطوه اللي بعد كده هنيجي على سيرش ونكتب ديسك كلين ويظهر لنا زي ما احنا شايفين كده وانا انا بختار الويندوز اللي الدرايفر اللي عليه النسخة بتاعتي وبدوس له كلين أب طبعا بشير على الحاجات اللي انا عاملها كلين أب سايكل بن تمام وترين طبعا بعد ما اشير بدوس على اوكي بس اخلي بالي هنا يعني ان انا لو في حاجة مهمة في ال... سايكل بن اتاكد انها مش موجوده وبضغط اوكي وهنا هو بيبتدي يمسح الفايلات او الحاجه اللي هي موجوده على التيمب يعني اللي معمول يعمل كلين اب للنسخه او للفايل بالدرايفر بتاع السيستم بتاعي طبعا لازم تكون متاكد ان انت ما عندكش فايلات مهمه او اي حاجه مهمه في ريسايكل بن وبتدوس اوكي وبتعمل ديليت فائل وبيبتدي ينظف ويعمل كلين أب للدرايفر بتاعك. لو عجبك الفيديو اشترك معايا واعمل لايك وسبسكرايب وشرفني في الكومنتات إن شاء الله أقدر أرد عليك لأي استفسار.